Koronavirustan mübarizədə qayalı çözdüyünə görə dövrət başlığımıza prezidentimizə minnətdarıq. Qorunmaq üçün evdə qalmırıq, amma təhsildən qalmırıq, elmdən qalmırıq. Azərbaycanın vitsi prinzeti birinci xanımı, gözəl insan, gözəl ana, gözəl nənə olan Məhidban xanıma Azərbaycan xalqına göstərdiyi qayğıya görə Şirvan şəhəri 4 saylı məktəbin 1B sinif şagirdləri adına öz təşəkkürümüzü bildirinürük. Allah ona can sağlığı versin. Gözəl, mehriban xanım, biz səni çox sevirik. Dünyanı durlayan xanavi əlaqəli ölkənizdə karantin Dəhəmiz telefon vasitəsi ilə bizə dərs keçir, biz də sevə-sevə öyrənirik, evdə qalaq, sağlam olaq, evdə qal, təsirdən geri qalmaq. Hən övürsə ki, evdə qalsaq da dərsimizin geri qalmayı. evdə qal, sağlam qal, təsirdən geri qalmaq. Mən oğrud oluyorum. Qarın bir sərək qədər evdə qalırıq, evdə qalaq, eləmdən təsirdən geri qalmıq, evdə qalaq, dərslərimiz Ders ilə məşq qalaq, evdə qalaq, özümüzü və yaxınlarımızı qalınırıqdan qalırıq. adədə Şirvan şəhər 4 saylı məktəbi 1 B sinif şagirdiyəm. Mən koronavirusa görə evdə qalıram. Amma dərslərimdən geri qalmıram. Dostlar Alın. amma dəstənmisə geri almayın evdə qalaq ki sağlam olar qonunu isə görə yerdə qansətdə mən də dəstəmdən qalmıram evdə qal təciddən qalma biz birlikdə gürdük evdə qala sağlam olar evdə qala dəstənd qalmayır uşaqlar Evdə qalaq, koronavirusa qalib gələcəyik, ancaq dərslərdən geri qalmayaq. Qanunlara və düzənlərə görə evdə qap, dərsdən geri qalma. Sağlam ol. Evdə qalaq, sağlam qalaq, yaxınlarımızı qorumaq üçün. Uşaqlar evdə qalaq, sağlam olaq. ola. Evdə qalaq, dərsdən qalmayaq. Və karına birisə görə evdə qalıram. Siz də mənim kimi evdə qalın, amma tərsdən qalmayın.